Hei! He. Unde te mui? Asta sigur să uită după acolo să ca să vadă dacă vine vreo mașină. Să nu cale cumva să intre în coliziune cu ea. <laughs>